هذا الشيء لهداه من أم محمد وبدرية إلى محمد. الآن وحسرياً استديوهات أهم ساعة عقب التعب من عقب, من عقب ساحة والمادة. أو مبروك يا اللي جبته موجولا. محمد وهو جالب جاد إلى جان. أو من طيب ذات بوصول على المد اكل